och välkomna hit. Jag heter Jessica Thorn och jobbar som bibliotekarie här på Högskolan Väst. Och jag heter Getze Gunnarsson jag jobbar som studie- och karriärvägledare här på Högskolan. Och vi ska, Jessica, ha ett lite, en liten pratstund mm. om eh, biblioteket, eh, vad man kan få för, för hjälp där. Och, och eh, också lite grann om vägledning, fast ja, mer utifrån lite praktiska tips, mm. ja. kan man säga. Ja, bra att mm. tänka på saker. Mm. Mm. Yes. Eh, och jag börjar. Du, gör du det? Ja. <laughs> eh, när man börjar en, eh, framförallt när man börjar ett program här på högskolan så eh, är det till varje program kopplat en så kallad utbildningsplan. Mm. Den utbildningsplanen talar om så här kommer det att se ut för dig nu de närmaste tre åren. Det är oftast treåriga utbildningar. Mm. Eh, och det är ett juridiskt dokument. Så, det, det, är liksom, det är garantin för att jag, det här, så här kommer den här utbildningen att vara. Mm. Eh, och eh, den eh, beskriver lite grann om hur upplägget är på utbildningen, men också då vilka kurser ingår och så vidare. Okej. Men jag, jag ska läsa psykologi av kursen, mm. eller 1-30 HP mm. har jag kommit in på. Mm. Finns det en, en, en utbildningsplan? Även för det kan jag kan ta del av? Nej, för att då är det ju en fristående kurs. Mm. Och för varje kurs så finns det en kursplan. Och då är den, går den djupare in på själva kursen. Mm. Så att kursplan finns för fristående kurser och alla de kurserna som ingår i, i programmet. Okay. Mm. Mm. Mm. Och sen finns det också någonting som heter Kurs-PM. Mm. Och det kan man säga är mer, det handlar mer om vardagen. Ja. Alltså... Eh, hur är just den här kursen upplagd? När ska vi tentera? Kommer det in någon gästföreläsare? Hur ser schemat ut? Och så mm. Mm. Mm. Du sa tentera där. Var, var, mm. Har jag en massa tentor? Eller vad ja, gör det? det har man ju. Ha? Mm. Eh, examinationer kallar vi det ha. här. Mm. Eh, och examinationer kan se ut på väldigt Många olika sätt. Det kan vara sas vilket man är ganska van vid från gymnasiet. Mm. Eh, Hemtentamen kan det också vara. Det kan vara laborationer, eller det kan vara i seminarieform och så vidare. Så det finns en massa olika typer mm. av examinationer. Ja. Då blir det ser lite jag... olika upp på olika program. Ja. Då läser jag om det i mitt kursprogram. Då. Ja, bra. där står det. Ja. Mm. Eh, vi börjar lite grann inne på gymnasiet här då. Om man tänker skillnaden mellan att läsa på gymnasiet och på högskola. Mm. Det finns ju flera skillnader men en utav dem är det här med att man inte är lika mycket schemalagd mm. när man läser på högskolan. Eller generellt sett är man inte. Mm. Det kan se väldigt olika ut på olika program men det vissa, den kursen som du kommer att läsa till mm. exempel. Där man är man inne kanske två eventuellt tre dagar i veckan, mm. ibland är det halvdagar. Men då, då så kan jag egentligen, då så om jag har två halvdagar och en hel dag en vecka så skulle jag rent kunna jobba lite på mitt andra, eller på mitt jobb, eller mm. gå in och timvicka någonstans? Mm. Eller? Det kan man ju göra, ja. men man måste också vara beredd på att det faktiskt är så att när du läser en hel mm. då bör man räkna med 40 timmar i veckan. Mm. Okay. Ja. Så att även om det är väldigt lite schemalagd tid här, eh, mot vad man är van vid i alla fall, kanske mm. från gymnasiet, ja. mm. eh, så är det mycket hemsstudier. Ja, väldigt mycket hemsstudier. Mm. Och sen så kommer du till grupparbeten och så vidare. Ja just ja. mm. Okej, okay, mm. men då, så, då kan jag ju säga till min arbetsgivare att jag inte kommer så mycket. Då, kanske Nej, då. där bör man ju naturligtvis kanske i första hand lägga fokus på sina studier. Mm. Eh, det tycker jag ja, nog. Det, mm. det var ett bra råd. Mm. Eh, sen är det ju så att det, det under studietiden så kan det ju hända saker som gör att man skulle behöva göra ett uppehåll och då kallar vi det studieuppehåll helt enkelt. Mm. Eh, det kan man ansöka om då krävs det särskilda skäl. Det kan vara till exempel om, om man blir sjuk eller att man eh, behöver vabba eller man, man är föräldraledig. Mm. Det kan också vara nära anhörigssjukdom till exempel. Okay. Men särskilda skäl, och om man har särskilda skäl då, då får man ett uppehåll med en garanterad plats att komma tillbaka till. Okay, så det, det här studieuppehåll det gäller inte då om jag bara Nej, nu är det jobbigt, nu behöver jag vara ledig i två månader för att jag vill ut och resa. Till Nej, det gör ju inte det. Nej. Nej. Okay. Utan då får man ta det på egen risk så att säga, man kan göra ett uppehåll. Mm. Men då har man inte den garanterade platsen, Nej, okay. eh, men det är inte helt ovanligt att man gör så. Men då får man lov att komma tillbaka i mån av plats. Ja, okay. mm. Och då är du, säkert, är du inte säker att jag får min plats Nej. tillbaka? Nej, Nej, okay. Nej. Mm. Bra, så kan det ju vara. Mm. Det var bra att höra. Ja. Mm. Sen så, eh, om det då är så, det kan ju också vara så här och speciellt kanske så här i början på terminen. Mm. Man har sökt en utbildning någon annanstans som man står som reserv på eh, och då kanske det är så att man försvinner härifrån för att du, du har den som hö, en högre prioritering mm, till exempel. Okay. Yeah. Eh, då gör man ett avbrott. Men det är viktigt att tänka på skillnaden mm. mellan avbrott och studieuppehåll. Mm. Så att man inte gör avbrott om man till exempel är, är, är föräldraledig. Det är svårare att komma med. tillbaks. Ja. Mm. Ta kontakt med vägledaren. Mm. Mm. Sen ska jag prata lite grann, lite kort bara om CSN också. Om det är så att man till exempel blir sjuk eller då behöver vampa, mm. båda barn. Då anmäler man det till Försäkringskassan och till CSN. Okej, okay. båda. Alltså. Mm. Mm. båda. Mm. Det är bra. Eh, och sen är det viktigt att tänka också på att eh, CSN har något som man kallar för prestationskrav okay. och det innebär att man måste klara ett visst antal poäng för att få fortsatt studiemedel. Alltså nästa gång man söker om studiemedel om ett år eller vad det mm. kan vara. Eh, då måste man ha klarat ett visst antal poäng. Okay. Mm. Ungefär är det här visst? Hur mycket kan det vara ja, ja, Eller är det, olika? det är lite olika. Man är lite eh, mer generös i första året ah, okay. och sen från år två så ska man klara minst 75 procent av den uppgivna studietakten. Vilket alltså innebär om du läser då helfart ett år mm. så är det 60 poäng. Mm. Då ska du klara minst 45 och ah, då okay. får du fortsätta. Ja, mm. ah, det är ju inget roligt att bli... Liggande efter med tentor nej, och sånt. Här. Nej, men det kan hända. Ja det är klart. Om jag blir sjuk det. till exempel. Ja, oh, precis. Mm. Bra. Mm. Men du, var hittar jag dig och de andra ja. studievägledare här? Vi är ju, precis vi är ju ett gäng studievägledare. Ja. Och vi är indelade i lite olika områden. Eh, och vi sitter på plan 2 i G-korridoren. Mm. Och det är, kan man säga, i princip rakt ovanför vårt servicecenter. Ja, okay. Ja. Och servicecenter kan vi faktiskt prata lite om också, det har vi inte gjort. Eh, att det finns nere i treplan och dit kan man gå eh, och ställa vilka frågor man än har Precis. så får man hjälp där. Mm. Och kan inte de fråga eller de vet att någon annan kan bättre svar så, skickar de, så, springer de, eller så skickar de vidare. Ja. Mm. Mm. Mm. Bra! Nu får du berätta lite om ja. biblioteket. Det ska jag göra. Vi är ju i biblioteket precis här och nu, mm. vi är på plan två och plan tre också då över servicecenter kan man säga. Mm. Det finns massor med arbetsplatser, mm. tystare zoner, pratigare zoner, det är alltså där man får prata, väldigt mycket mer, vi är inget tyst, tyst bibliotek. Det finns också grupprum som man kan boka själv via webben. Ja, allt möjligt olika. Mm. Och vi jobbar väldigt mycket med lokalen för att det ska vara mysigt och inbjudande. Mm. Eh, låna då? Ja, låna, låna kan man ju också göra. Ja, <laughs> Precis man ska låna. Verkligen. Ja. Först om man vill låna så är det käckt att man har hämtat ut sitt västkort. Och det är ett sånt här vitt kort mm. som man hämtar ut i Service Center igen. Då. Det är mycket mm. som händer där med. Det är mycket som ja. händer. Eh, lånekortet fungerar också som kopieringskort. Och Pass, eh, passerkort till huset när det är stängt. Mm. Eh, men vill du låna en bok då Getsy? Mm. Då får du ha den i två veckor. Mm. Är det ingen som står på kö så har du möjlighet att låna om den på eget ansvar. Den så då måste, jag, nej, jag måste göra någonting mm. aktivt för att ja. låna om den? Mm. Då loggar man in på vår webb och lånar om mm. och det finns mer information. Så på. jag behöver inte komma hit för att göra det? Nej, det nej. behöver du inte. Du nej. kan sitta hemma. Ja. Eh, och ofta är det ju så att det första man vill veta är ju att eller man vill ha tag på sin kurslitteratur mm. och då är det som så att vi jobbar med att vi har två exemplar. Mm. Ett som man kan låna och ett annat som alltid ska stå i biblioteket, mm. en referensexemplar. Så det är ju det här som är kurs eller lånbara som är det där som ofta går åt. Finns det något? Där? Ja, vi har en där. här en referensbok och uh, då är de markerade med REF här som mm. inte tas ur. Biblioteket kan man väl säga då. Men jag kan ha den hela dagen här inne om jag vill. Det kan du. Mm. Du kan komma klockan åtta och gå hem klockan åtta på kvällen. Och låna. Ja. Här. här då, då. Mm. Mm. Eh, Sen är det ju också så att bland de här böckerna så finns det ju mycket som inte är vår kurslitteratur. Och de mm. böckerna och allt som vi har elektroniskt kan det ju vara att du kommer att ha behov av när du ska göra olika uppgifter. Mm. Eh, kanske inte så mycket salstentamen, men du själv ska skriva texter och så. Och då, då kan du behöva söka annan litteratur, men också då olika elektroniskt material. Mm. Och det har vi hur mycket som helst av. Så det vi, vi ser här liksom i bokhyllorna, det, det är en del av? Det är en liten, liten, liten ja. grej i hela okay. havet, mm. av information. Mm. Mm. Mm. Eh, hur hittar jag nu? Ja, eh, ja. Är det... För antingen sitter du hemma och läser. Aha. Eller så kommer du hit och söker, ja. eller hemma och söker, eller så sitter mm. du här och söker. Mm. och Då får du reda på att eh, du ska hämta hyllan på en särskild, nej hämta hylla, hämta, hämta. boken på en särskild hylla. Uh -huh. eh, och då, då får man gå till den hyllan där den kan finnas. Uh -huh. och så. Mm det är inte så som jag vill ha det, jag vill gärna ha det i färgkombinationer, men Nej, så det det är nog många som vill ha det så ha? som du. Men Aha. vi har ett siffersystem ja. så, och grundtanken med det är då att de är uppsatta utifrån ämnesområdet. Okej. Okay. Så ska jag ha mycket om säg, för någon sorts företagsekonomi och så hittar jag en bok som verkar vara bra om det så står väldigt många av kompisarna som handlar om Just samma det. saker precis mm. bredvid mm. Så. Mm. Men det här kan man också få hjälp med? Det, det kan man, i, i, ja. I vi hjälper till och tisker. visar och... Mm. Servar, eller inte servar, men vi jobbar mycket med hjälp till självhjälp mm. så att man kan få lära sig till nästa gång. Mm. Eller tre, till tredje gången. Mm. Mm. Eh, jag skulle också säga det att när du är student här så kommer du komma åt, du kan söka, sitta och söka hemma och alla våra elektroniska resurser kommer du också kunna komma åt hemifrån. Mm. Eh, det gör du med hjälp av studentinloggen. Mm. Samma då som man har till Canvas. Som är ert kurs där man har information om sin kurs. Mm. Mm. Mm. Något mer du undrar? Ja, det är det faktiskt, för du visar ju det, det kortet yes, som, det kan, som man för det. Ja. Mm. Mm. kan man skriva ut på det? Utskrifter? Ja, ja. när du är helt ny student, mm. då får du det laddat med 50 kronor. Mm. Det räcker ungefär till 100 utskrifter för dig, mm. svartvitt, mm. tvåsidigt. När de 50 kronorna börjar ta slut så kan du själv välja att fylla på det med hjälp av en funktion som Högskolan Väster och Paypal har tillsammans. Du kopplar på ditt bankkort och så kan du föra över pengar och så Aha, funkar det som ditt utskriftskort också. Smart! Ja, det är det. Mm. Vi har ska vi se, 12 tror jag det är, äh, kopieringsmaskiner på hela mm. skolan mm. och de funkar på alla och det kommer inte ut några papper förrän du är vid skrivaren. Och så jag Låder kan in. gå till vilken som var som helst Precis. kan gå där det så till exempel här i bibliotek biblioteket du slut på papper så mm. går du till en annan till en annan. Mm. Ja, bra ja, bra. att veta. Mm. Eh, sen en viktig grej också, för nu är vi i biblioteket och det är lätt att tänka att bibliotekarierna finns och bibliotekspersonalen mm. finns i biblioteket. Men det är också så att eh, vi är fem undervisande bibliotekarier som är ute och håller i föreläsningar i mm. informationssökning, referenshantering, Källkritik, upphovsrätt och så vidare och så vidare. Eh, så vi kommer antagligen att träffas i olika lokaler här på skolan eller via Zoom höst, Beroende Just på var det. vi kommer att befinna oss. Just det. Eh, och kommer du att läsa ett program så kommer vi ses ganska många gånger. Mm. Eh, läser man enstaka eller fristående kurser, som mm. det heter, mm. jag lärt mig idag. Mm. <laughs> eh, så eh, kanske vi är inne en gång per kurs. Mm. Det, blir, det är lite olika. Vi har ett samarbete med era lärare. Vilket ofta då avgör också hur mycket vi är med på kursen. Mm. Och ofta då, eller Alltid strävar vi efter att våra moment ska koppla till uppgifter som man har att göra. Så att mm. det blir ett värde mm. i varför vi kommer dit mm. till er. Ja. Eh. Hur ska, hur, alltså jag tänker dig, du pratade ju förut om söka fram material och så. Mm. men är, är det egentligen så svårt, tänker jag? Behöver man hjälp med det? Man kan tänka att det är jättelätt. Mm. Uh, och det kan det nog vara ibland. Mm. När man liksom snabbt ska leta fram, uh, jag ska åka, jag vill äta något på den restaurangen i Trollhättan, mm. till exempel. Mm. Eller att jag ska ta tåget ner till Göteborg, då googlar jag fram Västra Fiks tabell, mm. till exempel. Mm. Uh, men här hos oss, eller när du är och pluggar på högskola, så är det ju väldigt ofta så att det är mer specifika saker. Det ska kopplas till forskning och vetenskaplighet och hela den här biten. Mm. Och det materialet finns ju inte för vem som helst. Mm. Utan det är ju väldigt ofta förbehållet bibliotek. Mm. Och de som pluggar, studerar och arbetar på högskola. Eh, och det gör ju då att det kan vara svårare att komma åt. Mm. Man behöver lära sig lite olika söktekniker och så vidare för att hitta. Det finns ju för att hjälpa mm. till så att du ska lyckas med dina studier. Mm. Eh, så man kan tänka att det går nog inte så fort. Jag söker fram en artikel på en kvart, men efter två timmar så kanske man har sökt över högt och lågt och fortfarande tycker att jag lyckas. Då, då kan det. man ju också få stöd. För ibland får man ju otroligt många träffar ja. och, och, så och hur letar du då? Liksom att sortera. Aj, i det precis. Då mm. kan ju informationsökningskunskaper som vi försöker lära ut och hjälpa dig mm. till att nå det här. Den är godkända tentan så att jag får mina poäng. Precis. Så att jag slipper <laughs> prata med dig igen. <laughs> så ja. tänker vi. Ja, så ja. tänker vi. Ja. ja, det var väl det vi hade. Ja, tänkte ja. att vi avrundar. Ja, vi avrundar. Ja. Eh, men jag säger tack så mycket för att mm. ni ville vara med oss här. Och eh, vi ses ju då i biblioteket eller i vägledningen eller i servicecenter till och med. Ja, precis. Ja. Eller ovanför. <laughs> ja. Tack så mycket. Hej då. Hej då.